Ветеран російсько-української війни Микола Казюк розповідає відвідувачам бібліотеки про свою військову службу. Каже, поїхав на Схід у серпні 2014-го. Микола Казюк каже, долучився до проєкту, щоб поспілкуватися з молоддю та поділитися військовим досвідом. Емоційний стан мій ще не стабільний напевно, тому що, і, як я казав, мені досить складно перебувати в публічному просторі, дуже багато цікавих запитань було, от, але мені дуже приємно, що є люди, яким це не байдуже. і ви зараз... Ну, ви організатори роблять таку хорошу ініціативу для проровесників незалежності, показати, що не тільки там старші люди, які вже прожили все життя, можуть щось в цьому житті зробити і змінити, а і є багато молодих людей, які цікаві, які креативні. На зустріч з ветераном російсько-української війни прийшов Богдан Сторожук. Хлопець каже, служить у 44-й окремій артилерійській бригаді. Дуже багато корисно я для себе почув. Мені найбільш цікавіше було дізнатися про те, як ветерани все ж таки живуть там в зоні ООС, так як в мене там ще з братців знаходиться, ну, в даний момент захищає Україну. І мені також було це дізнатися іменно з вуст Миколи. Директорка обласної бібліотеки для молоді Леся Гук каже, до проєкту долучилися учасники бойових дій, письменники, спортсмени та волонтери. Маємо на меті поговорити з гостями бібліотеки, учасниками проєкту про історії їх успіху, їх досягнення, думки з приводу того, як... В незалежній країні є можливість особистісного розвитку, як це бути ровесником незалежності, що спонукає їх працювати, досягати бажаного результату. Наразі в нас є домовлено вже із шістьма ровесниками незалежності зустрічі, але я думаю, що їх буде більше. Просто ще вирішується питання дати проведення. Леся Продоус, Василь Панчук, новини на Суспільному, Тернопіль.